Kako pas priča? Svi znamo da pas priča neverbalnim znakovima, ali da li razumijemo što nam određenim znakovima želi reći? Razumijevanje neverbalnih znakova pasa pomože nam da bolje razumijemo naše kućne ljubimce te da izgradimo bolji odnos s njima. U nastavku ćete vidjeti top 10 znakova za razumijevanje govora pasa. Deseti znak oči psa. Potrebno je obratiti pozornost na široko otvorene oči psa i treperenje očima. To znači široko otvorene oči psa. Psi vole članove svoje obitelji i često traži da im posvetimo naše vrijeme. Široko otvorene oči znači da pas traži pažnju. Oni su spremni za igru i očekuju da im se posvetite. Ipak ako pas ima široko otvorene oči i zuri u vas ili neki objekt to znači da izaziva taj objekt. Što znači kada pas treperi očima? Treperenje očima je znak da je vaš psić spreman za igru i čeka da ga odvedete u šetnju, na trčanje ili mu bacite igračku. Ako pas često treperi moguće da ga bole oči, u ovom slučaju savjetujem da ga odvedete veterinaru. Deveti znak, položaj uši psa. Potrebno je obratiti pažnju na dva neverbalna znaka. Prvi, pas ima uši podignute u zrak i nagnute prema naprijed. Pas govori vlasniku da je znatiželjan i da se dogodio neki novi događaj u okolini. Također, psi će u ovim situacijama biti koncentrirani i pratiti sve što se događa oko njih. Drugo, uši su podignute i prislonjene uz lice. Pas daje do znanja vlasniku da se boji. Razlog tome može biti neka nepoznata situacija, nepoznata životinja, predmet poput osisavača ili pak nepoznata osoba. Ako ništa opasnog nije blizu psa, pokušajte ga umiriti. Kako umiriti psa? Budite opušteni i smireni, maknete psa od izvora, odvratite pozornost psu, podragajte ga, odvedite ga na mjesto gdje se osjeća sigurno i udobno. Osmi znak, pas liže lice. Često možete vidjeti kako pas liže lice nekome, ali da li znate što to znači? Kada pas liže nekome lice, to znači da želju miriti tu osobu i spriječiti agresiju. Dakle kada se netko nadigne iznad psića, on udi pomirljivu gestu poput otklanjanja pogleda ili izranja po licu kako bi rekao ja ti nisam prijetnja. Što znači kada pas liže svoje lice? Psi ližu svoje lice kada su pod stresom ili pritiskom. Dakle pogledajte što to čini psa nelagodnim i izaziva kod njega osjećaj stresa te ga umirite. Sedmi znak, pas pokazuje zube ali nema reženja. Pas štiti svoj teritorij. To se događa često kada pas jede ili kada se približavate nekom nepoznatom psu. Psi su često agresivni kada jedu jer se boje da ćete im hranu. U današnje vrijeme to je ljudima ponekad nerazumljivo. Ipak naši psići su se u prošlosti trebali boriti za hranu s drugim životinjama ili čak s vlastim članovima čopora, pogotovo s onima koji su bili više pozicionirani u čoporu. Upravo zato psi često pokazuju agresivnost kada jedu. Šesti znak, pas se baca na leđa. Ovo je znak nevjerojatnog povjerenja. Vaš pas vam ne samo vjeruje već vam i želi ugoditi. Ako ga podragate kada se baci na leđa tada mu jasno dajete do znanja da vam se to ponašanje sviđa. Da li psi vole kada ih mazite po trbuhu? Psi obožavaju maženje po trbuhu, a to je moguće vidjeti i po ostalim znakovima. Peti znak, pas stavlja glavu ili šapu na vaše koljeno. Stavljanje glave ili šape na vaše koljeno ima u potpunosti drugo značenje. Kada vaš pas stavi glavu na koljeno to znači da vas treba i želi pažnju. Ako vam dodiruje ruku s nosom to je dodatni znak da želi maženje. Psić je usamljen te želi pažnju i igru. S druge strane kada pas stavlja šapu na vaše koljeno s izazovnim pogledom ovo je jasan znak dominacije. Pas izaziva autoritet i najvažnije želi dominirati. Što napraviti u toj situaciji? Gledajte svog učnog ljubimca u oči i maknite šapu s vaše koljena. Tako ćete jasno dati do znanja psu da ste vi ovdje glavni. Četvrti znak, pas se protrese bez razloga. Ako se pas iznena da protrese bez nekog prelilikog razloga poput mokre dlake, to znači da je vaš pas nedavno bio pod velikim stresom. Kako bi smanjio napetost, on se jednostavno protrese. Treći znak, pas ima podignutu jednu šapu. Ovo nije neuobičajena situacija i nije ništa ozbiljno. Psić vas jednostavno želi nešto pitati. Obično to psić radi kada je gladan, kada imate poslastice ili kada se želi igrati. U lovački psi ponekad to rade kada uoče nešto neuobičajeno. Drugi znak, vam je okrenulo leđa. Ovo nije znak nepristojnosti kao što neki ljudi znaju pomisliti. Za naše kućne ljubimce to je znak povjerenja. Dakle psić on toliko vjeruje da je spreman čak i okrenuti u eđa. Osim povjerenja to je znak i prijateljstva. Najvažniji neurobalni znak psa je i brzina mahanja repom. Pasan položajem i mahanjem repa može pružiti puno informacija. Ipak ove znakove promatrajte zajedno sa ostalima. Što znači kada je rep psa dolje i maše sporo? Sporo mahanje repom koji je dolje znači da psu nije jasno što se traži od njega. Tako i psić traži pomoć u razumijevanju. Što znači kada je rep dolje i maše brzo? Ovim pas daje do znanja da ste vi glavni odnosno vođa. Što znači kada je rep sa podignut i maše sporo? Pas se osjeća snažno, ponosno i dobro. Često ova situacija znači da pas izaziva vaš autoritet i smatra se glavnim u ovoj situaciji. Što znači kada je rep sa podignut i maše brzo? Ovo je znak entuzijazma, pas se osjeća dobro. Što znači kada je rep uvučen između noga? Ovaj položaj može značiti tri stvari, osjeća se neogodno, prestrašen i nešto ga boli. Najčešće se ovaj znak javlja kada se pas izuzetno boji. Ipak ako nema nikakvih razloga da bude prestrašen to može značiti da je pas u bolovima i da mu je potrebna pomoć. Odvedite ga veterinaru. Dakle psi komuniciraju govorom tijela. Svaki pokret naših kućnih ljubimca je nama signal i potrebno je pratiti svaki dio tijela psa. Nadam se da vam je ovaj video pomogao bolje razumijeti pse te da će vam pomoći u izgradnji boljeg odnosa s vašim psom. Ako znate za još neke znakove koje sam propustio u ovom videu, svakako vas pozivam da ih podijelite sa svim ljubiteljima životinja kao komentar u opisu. Želite li vidjeti više?